Tällä videolla pääset tutustumaan Googlen lisätyn todellisuuden sovelluksiin. AR viittaa siis sanoihin Augmented Reality. Moni käyttää lisättyä todellisuutta nimenomaan tämmöisten sosiaalisen media filtereiden kautta. Mutta lisätyn todellisuuden ominaisuuksia löytyy ihan sieltä tavallisesta verkkohausta, reittioppaista, käännössovelluksista. Google Lens on aika monipuolinen, sillä voi monenlaisia sisältöjä katsoa, mitä, mitä sitten tunnistetaan. Ja sitten on näitä erilaisia kulttuurisisältöjä ja erilaisia kokeiluja. Tutustutaan niihin. Kun haluat käyttää Googlen lisätyn todellisuuden sovelluksia, niin käytä mobiilisovellusta. Google Arts Culture-sovelluksesta löytyy huikean hienoja filtreitä ja näitä löytyy monista eri taideteoksista, niin kuin tuosta reunasta huomaatte. Videon kuvauksesta löytyy linkki listaan sanoja, mitä voi etsiä Google-haun kautta niin, että siellä tulee näkyviin näytetilassa-nappi. Sen jälkeen skannataan eli etsitään tasainen paikka, mihin sijoitetaan se hakutulos eli tässä tapauksessa keisari Pingfiini. Verkkokauppa on yksi merkittävimpiä lisätyn todellisuuden käyttökohteita. Kun etsit esimerkiksi huulipunia, niin joidenkin tuotteiden osalla lukee tämmöinen try on, eli sä voit sovittaa niitä tuotteita itsellesi ennen ostopäätöksen tekemistä. Myös Google Reittiopas osaa hyödyntää lisättyä todellisuutta. Eli valitse reittikävellen ja sitten live view ja katso ympäristöäsi. Ja tämä sovellus tunnistaa erilaisia rakennuksia ja sitä kautta osaa näyttää sulle, minne täytyy kulkea. Mutta pidä silmät päässä, koska tämä ei ohjeista kulkemaan esimerkiksi suojateiden kautta, vaan ottaisi aina sen lyhyemmän reitin google voi käyttää eri tavoin. Tässä näet, miten kameraan valitsemalla voi katsoa tekstiä ja saa siihen suoraan sen käännöksen. Erityisen kätevä tämä on esimerkiksi kiinan kielessä, koska jos ei tunne kirjoitusmerkkejä, niin sanakirjasta ei ole silloin mitään apua. Google Lens on hyvin monipuolinen sovellus. Sen avulla voi esimerkiksi aiemmin otetuista kuvista tehdä hakuja. Tässä tunnistetaan pitsilehti, Tai sitten me voidaan käyttää kameraa. Ja kun me nähdään tekstiä, niin me voidaan kopi se teksti. Me voidaan kuunnella se teksti. Tai siirtyä suoraan siinä olevaan linkkiin. Google Lensillä voit myös tunnistaa vaatteita ja koruja. Ja sen kuvahaun auttaa etsiä, että mistä, mistä tota, tällaisia voisi ostaa samanlaisia. Tai sitten voit katsoa laskuja, ja tämä sovellus siirtää sen kirjoitetun laskun suoraan laskimeen, ja sieltä näet sen oikean vastauksen. Laittamalla paikkatiedon päälle helpotat erilaisten rakennusten tunnistamista. Tässä me tunnistetaan nyt kyllä vanha kirkko Marjanummisen valokuvan perusteella, ja löydetään siitä sitten lisätietoja. Google Arts and Cults on todella laaja erilaisten kulttuurikohteiden ja kulttuurisisältöjen kokoelma. Tässä vähän selailen, mitä kaikkea sieltä löytyy, kun kirjoitat hakusanaksi AR. Ja tämä tarjoaa paitsi erilaisia virtuaalinäyttelyitä, 3D-elementtiä, mahdollisuuksia vierailla kulttuurikohteissa, Niitä sisältä löytyy myös muita sovelluksia, mitä voi ladata, jos haluaa johonkin teemaan tutustua lisää. Valitaanpa siellä Apollo 11 komentomoduuli, eli skannataan tasaista tilaa, eli lattiaa, ja tuodaan siihen tämä komentomoduuli. Ja sen jälkeen sitä voi tutkia, pyöriä sen ympärille ja lukea tuosta englanninkielistä tekstiä myös. Myös etelä-ranskalaisen luolan voi tuoda lisätyn todellisuuden avulla, minne haluaa, ja siellä pääsee kulkemaan ja katselemaan näitä tiettävästi maailman vanhimpia kalliomalauksia. Googlella on ihan oma tämmöinen Experiments-sivusto erilaisille kokeiluille. Eli siellä rikotaan taiteen, teknologian, muotoilun ja kulttuurin perinteisiä rajoja ja kokeillaan jotakin uutta. Hakusanalla AR löytyy sitten näitä lisätyn todellisuuden innovaatioita. No innostuitko lisätystä todellisuudesta? Tämän videon kuvauksesta löydät linkkejä eteenpäin hyvin lähteisiin liittyen lisätyn todellisuuden sovelluksiin ja siihen miksi ja millä tavalla sitä voisi opetuksessa hyödyntää. Kiitos kun katsoit tämän videon ja paljon intoa sulle lisätyn todellisuuden ja muidenkin verkon sovellusten ja teknologioiden hyödyntämiseen opetuksessa. Hei hei!